Строїтельні матеріали, так? Да? Звісно, електроенергія безусловна. Остається одно. Каким образом знайти ресурс фінансовий для запуску? Запустили строїтельство, поступають закази в осі. Остальные... Микола Азаров запевнив першокурсників, що вони матимуть роботу, адже темпи будівництва за останні кілька років зросли в рази. Построїли унікальні комплекси. Аэропорты, стадионы, мосты в таком объеме, в каком за все 20 лет не строили. Мы будем развивать страну. Развивать, строить, строить и строить. Студенти цікавились, чому в Україні так мало екологічно чистих об'єктів. У відповідь керівник уряду дав кілька порад майбутнім архітекторам. Проектуючи будь-який об'єкт, варто 10 разів прорахувати його собі вартість. Хто знає, оскільки сонячний електроенергія дорожче атомний, наприклад? Ніхто не знає. А кажуть, будете проектувати приблизно в 10-15 разів. Багаті країни можуть собі дозволити приймати рішення.